ආයුබෝවන් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ වැදගත් දෙයක් ගැන. ඔයාලා කොහොමද කාලය කළමනාකරණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න මතක තියාගන්න. ඒ මේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්මම subscribe කරන්න මතක තියාගන්න. ඔයාලා ධන්නවත්. මිනිස්සු ගොඩක් දිනේ ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මට වෙලාව තිබ්බනම් තව මෙච්චර දේවල් කරන්න තියෙනවා මෙච්චර දේවල් කරන්න තියෙනවා කියලා. එයාලා උදම්මනනවා. ඒ වුණාට අපි නොදැනුවත්තුම අපිට තියෙන කාලෙ කොච්චර විනාශ කර ගන්නවද? කාලය නැත්තටම නැති කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට චුට්ටක් කල්පනා අපි නිකරුණේ ගෙවන කාලේ කොයිතරම් කාලයක් තියෙනවද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දවසකට පැය 24ක් ඒ පැය 24ෙ ඔයාලා පැය තමන්ට ප්‍රයෝජනවත් විදිහට යොදව ගන්න ඕනේ. බයිකියක් නිකරුණේ නැස්ති කර ගන්නවද? උදේ පාන්දර පහට නැගිට කියන්නකෝ. පහට නැගිටලා හායා, හායාමාර වෙනකන් සම්මාර වේලාවට ඇඳේ. ඉතින් එතනම පෑය දෙකක් මං කියන බොරුද කියලා එක දවසක් හිතලා බලන්න. මං තව දෙයක් අපි ජීවිත කාලේ දැනට භාගයක් විතර ගෙවලිවරයි. වර්තමාන කාලේ වෙද්දි අපේ ආවිෂ අවුරුදු 50කට 60කට සීමා දැන් අපිට අවුරුදු 20ක් 25ක් 30ක් කියන්නේ අපි ඒකින් දෙක දෙක මේ දෙකෙන් එකක් ආය මේවා කරලා ඉවරයි භාවිතා කරලා ඉවරයි. අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ තව පුංචි ප්‍රමාණයක් විතරයි. ඉතින් ඒ පුංචි ප්‍රමාණය කරන්න ගොඩක් දේවල් අපි හිතාගෙන අපි හිතන්නේ අපි අද මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඒක ඇත්ත. අපි මැරෙන මොහොත කොයි වෙලාවකවත් කියන්න බෑ. අද හිටියා හෙට වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා අද මේ ගෙවෙන ຕප්පරේ අද මේ ගෙවෙන පැව අද මේ ගෙවෙන දවස ඊටමත් වැදගත් දෙයකට ආයෝජනය කරන්න කියලා මම අපිට දැනුම දැනුම ගන්න පුළුවන් හැම දෙයකම යෙදෙන්න පළදායක දෙයක යෙදෙන්න නිකරුණේ ඕපදූප කියලා අනවශ්‍ය දේවල් ඔලුවට දාගෙන ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන අපේ ජීවිතේ ගොඩ නගා එකේ තේරුමක් නැහැ ඉතින් ඔයාලා අදම අදිටන් කරගන්න ඔයාගේ ගෙවෙන ජීවිතේ plan එකකින් ඇතුළ දවසේ වැඩ කටයුතු ටික සාර්ථකව කර ගන්නවා කියලා කිසිම මොහොතක ඔයාගේ කාලය නිකරුණේ අපතේ යවන්නේ නැහැ කියලා අදිටන් කරගන්න. ඔයාලා පොතක් සටහන් කරගන්න මට මේ කරන්න පුළුවන්. මම අද මෙන්න මේ ටාගට් එකට යනවා කියන එක හිතාගන්න. එතකොට ඔයාලට සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න හැකියාව ලැබෙවි. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව ඉස්සරහට තමවෙෙන් මොම් බලාපොරොත්තු ෙන. ඉති ම ස ස්කයි් නැත්නම් දැම්ම සස්කරයිpe් කරන්න. ೈයික් කරන්න ඔයාලගේ වටිනා අදහ සායෝජනා කමෙන් කරන්න තමතක් කරන්න නෙප. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුන්දර දවසක් වෙන්න කියලා ෑාර්ථ කරනවා.